Krásný den, přátelé, já vás zdravím z východních Čech, kde právě za mými zády probíhá realizace zelených střech. My jsme na tuto realizaci před dvěma dny dovezli kačírek a akvadesky. Realizátoři tento materiál pěkně rozvrstvili po střeše a momentálně probíhá samotné foukání našeho střešního substrátu florkom na střechy. Takže pojďme se na to podívat trochu zblízka. A já už tady mám odborníka na zelené střechy na slovo vzatého pana zbyňka Ptáčka, který zastupuje firmu BB.com v této oblasti. Zbiňo, ahoj. Ahoj Tomáši. Zbiňo, chtěl jsem se tě zeptat, jak dlouho už se zabýváš zelenými střechami? Zelenými střechami vlastně se vůbec naše firma zabývá asi od roku 2000, takže už to je vlastně přes 20 let. Uh -huh. A vidíš v realizaci zelených střech nějaký posun během té doby? Tak samozřejmě před 20 lety, nebo i před 15 lety ještě, když jsme jezdili po veletrzích a byli jsme tam jako jediní se zelenou střechou, tak jsme měli ustánku docela plno, protože to vlastně všechny zajímalo, co to je. Moc lidí to neznalo, ale od té doby díky medializaci a díky vlastně vůbec i posunu společnosti a přístupu k přírodě, zelená střecha, zelené fasády, tak například společností už je o tom, myslím, velký povědomí. Myslím si, že asi nejčastější otázka na tebe je proč. Proč takovou zelenou střechu realizovat, jaké to má výhody? Je to, je to tak? Je to pravda? Určitě, určitě to má výhody. První výhodou je vlastně teplná izolace střechy. Zeměna v létě, kdy vlastně brání k přeřátí vlastně domu. Nejsou potřeba klimatizace a vlastně okolí toho domu má příjemnější klima díky odparu vlhkosti z, toho střešního, z té zelené střechy. Takže teplotní rozdíl no, proti klasické stře střeše bývá třeba kolik? Bývá třeba i 50 stupňů, 50 protože v létě vlastně plechová střecha nebo i e, PVC střecha může mít na slunci 70 stupňů, kdežto pod tou zelenou střechou je to třeba 25 mm -hmm. Takže to máme výhodu tepelné izolace. Teplné Jaké další izolace. výhody poskytuje zelená střecha? Tak další může být vlastně ochrana toho materiálu. Říká se vlastně, že zelená střecha nebo hydroizolace na, pod zelenou střechou má až třikrát větší životnost díky tomu, že vlastně není vystavena UV záření. Jak jsem zmínil, už ty rozdíly těch teplot, takže hmm. nedochází tam k tomu smršťování. A ta folie nebo jakákoliv hydroizolace má až třikrát další životnost. S hmm. tím souvisí vlastně i mechanická ochrana. Jo? Když máte kolem e, domu třeba stromy, nějaký pát větve nebo něco takového, e, nepoškodí vlastně e, přímo tu hydroizolaci. Hmm. Další obrovskou výhodou je vlastně zadržení vody v krajině. To byla by primární vlastně funkce zelené střechy, aby se zadržela voda v krajině v místě vlastně spadu dešťových strážek a nešlo to hnedka do kanalizace. Takže ta střecha v podstatě zpomalí odtok přívalových dešťů? Zpomalí odtok, anebo vlastně mu úplně zamezí, protože většina střážek, ročních strážek vlastně se zadrží přímo na ty střeše a skoro vůbec nic neoteče. Je hodně dní, kdy teda střecha zadrží vlastně veškerou vodu. To znamená, že nejde, nejde vlastně do kanalizace, ale odpořuje se v místě spadu a tím vlastně ochlazuje to okolí, jak jsem říkal. Když jsme u toho ochlazování, tak třeba tím ochlazováním zelené střechy se zvyšuje účinnost fotovoltaických panelů, které se taky instalují na zelené střechy. Možná se někdo rozhoduje realizovat na své střeše tady tuto zelenou střechu, ale třeba se nemůže rozmyslet a má nějaké obavy. Jaké obavy jsou nejčastější? Někteří lajíci prostě se ptají na to, jestli když bude mít tu zeleň na, na střeše, jestli vlastně mu to právě neponičí tu hydroizolaci, jestli tam nezarostou kořeny. Není tomu tak, jak jsme se už bavili. Dnešní technologie těch materiálů jsou takové, že e, jsou testované folie, mají vlastně atest právě proti prodostání kořenů. Takže z, z toho určitě nemusí mít obavy. Další dotazy bývají, jestli to vlastně nezatěžuje příliš tu konstrukci. Jsou samozřejmě různé typy střech, my je rozdělujeme v základě na extenzivní intenzivní. Ty intenzivní samozřejmě, tam už je potřeba dimenzovat tu konstrukci, protože tam se vysazují vzrostlé stromy. Souvrství zelené střechy je třeba od 30, i do metru padesáti, tak tam samozřejmě ta střecha je konstručně tomu přizpůsobená. Ale většinou jsou to střechy právě tohoto typu, to jsou extenzivní, kdy to souvrství mívá v průměru okolo 8 cm a zatěžuje tuto střechu opravdu minimálně a v tomto případě je to okolo 110 kg na metr čtverečný, což je opravdu, je to na ploše metr čtvereční zatížení, 110 kg fakt málo. Kdyby měl někdo ještě nějaké jiné pochybnosti, samozřejmě může se na tebe obrátit, může ti zavolat, zeptat se, če vysvětlíš a všechno s konzultem. Koukneme se prostě na, na ten konkrétní projekt, statiku a vlastně i to, co ten majitel nebo ten Odběratel od toho očekává, protože s tím souvisí třeba i údržba, jestli, jestli si představuje spíš zahradu, kterou má na střeše, anebo e, v bez bezúdržbovou zelenou střechu, jako jsou tyhle ty typy extenzivních zelených střech osazený rozchodníky. Zbyňku, poslední otázka. Když už má někdo stávající budovu, stávající střechu, jaké jsou podmínky, aby mohl vůbec realizovat zelenou střechu na své už já nevím, starší chalupě nebo domu. Tak důležité je vlastně tam prověřit právě tu statiku. Odbornou firmou si nechat změřit prostě stávající nosnost té střechy. A je také rozhodující sklon střechy? Tak samozřejmě je to jiný typ souvrství, jo, zelené střechy se dělají prakticky i jsem viděl zelenou střechu, která měla 85 stupňů. Mhm. To už je víceméně spíš stěna. Takže na tom to úplně nezáleží. Na tom, na sklonu... tom to nezáleží. Mhm. Na sklonu to nezáleží. Jsou tam teda samozřejmě zádržné systémy, když je tam sklon větší než 15 stupňů, ale dá se střecha udělat, jak říkám, prostě i třeba na 45. Takže já ti děkuju, a se ti daří a přeju hodně úspěšných projektů do budoucna. Děkuji. díšte hezky. Díky taky.